Nekem az a szabadság, az az igazi szabadság élmény, hogyha nem kell a falig elmenni ahhoz, és nem kell nagyon elkeseredettnek lenni ahhoz, hogy kimerjen fejezni a véleményemet. Sokszor jártam úgy, hogy kimentem egy tüntetésre, és ha én magam nem is éreztem azt, hogy, hogy gond lehet abból, hogy, hogy mondjuk felvesznek a kamerák, és, és szerepelni fog az arcom felvételekben, mint résztvevő, de körülöttem lévő emberek közül sok olyan lehet, akinek akikben benne lehet ez a szorongás. Aznak nagyon sok olyan ügye volt, és nagyon szimpatikus lett ez alapján, amikor valaki az ellenvéleményét kifejezte, és emiatt Ezek olyan ügyek, amik nagyon kiszolgáltatott emberekről e, szólnak, meg nagyon sokat segítenek személyesen is, viszont túl az ő saját életükön és helyzetükön a társadalom szélesebb rétegei számára is fontos üzenetet hordoznak. Esélyük van megváltoztatni a a közvéleményt és a közvélekedést egy-egy ilyen ügyben. Ami pénzt a civil szervezeknek adsz, ami pénzt a TASZ-nak adsz, hogy igazán érzed, hogy ez a pénz dolgozik és jó ügyeket szolgál. Ez egy igazi befektetés a jövőben. A szabadság cselekvés, választás, döntés.